Amikor gyerek voltam, akkor a nagymamám agyvérzést kapott, és nap mint nap mi ápoltuk őt. Ez azt jelentette, hogy szerencsés voltam, mert a nagyim mindig ott volt, akkor is, amikor vihar volt, és féltem, és ott aludhattam a szobájában, és hallgathattam, ahogy duruzsol a rádiója. Viszont azt is jelentette, hogy folyamatos odafigyelést igényel, és bevalom őszintén, hogy nem volt könnyű nekem és a családomnak az, hogy nem volt mindig körülöttünk valaki, aki segíthetett, aki akár orvosi szempontból, akár egyszerűen csak azzal kapcsolatban, hogy hogyan éljük meg vagy éljük túl a hétköznapjainkat tanácsokat adhatott volna. Tel Avivban, ahol egy évtizeden át éltem, egy egészen másfajta társadalmi rendszerrel ismerkedhettem meg. Nagyon gyakran fordul elő, hogy akár a legforgalmasabb turistás, bevásárlós utcákon ott üldögélnek az idős nénik és bácsik, és mindenki mellett van egy segítő, egy hivatalos segítő. Nagyon örülnék annak, hogyha Magyarországon is megtanulnánk egy kicsit jobban gondoskodni egymásról, és ahhoz, hogy ez megtörténjen, egy rendszerre, egy szisztémára van szükség. Ehhez pedig nem kell más tennetek, mint hogy megismerkedjetek a TASZ petíciójával, és kérlek titeket, hogy írjátok alá. Köszönöm.